Så får du lige sådan en blok af mig. Og så vil jeg bede dig om at gå og tegne det, du har brugt over. Okay. Det er en kop kaffe, og så er det uh, lighedstegn med 12 kroner, og så skriver jeg What the fuck? Hvad hvis jeg sagde, at du kunne få indflydelse på det ved at deltage i ja. Univald? Det burde jeg jo som uh, statskundskaber nok uh, vide lidt om, men jeg har faktisk aldrig sat mig super meget ind i, uh, i uh, Univald.